بس يا ماما كنت بتفرج على فيديوهات قوم ايه يا واحده بتاكل فراخ نفسي هفيت عليها امي بقى يا ماما بس عارفه يا بت بت يا اختي شو افتحه انا الفراخ دي نسيها اللحمه والسمك حاجات الفديه دي نسيها انتي عارفه يا بت لو كنت سرتي الفراخ دي تاني هنقول لأبوكي انت عارفه بقى أبوكي يبقى يعمل فيكي ايه يا زحليه انتي خديه لأبوكي سامعك لك شيشته و اسكت خالص الفراخ ولا بتاع الفروخ والطعميه غالي احنا مش عارفين نشتري العيش ربنا سهل واشترينا وكل حق الحاف جنب الكتاب. يا, يعني. يا ماما مش هنكل فراخ طب احنا زننا يعني طب ما كل شيء يا ماما هما ياكلوا انت عارفه أنا تعبت في فرختين عند الست ام جوجو رايك يا ماما راح نجيبهم لك نضحيهم ونعمل شويه شربة ماشي يا اختي بتاعه السفرة الله يا البتك يا بوعد لا لا الله مشلح مغطيهم وغطيهم خد مننا وديهم وعلينا وغطيهم وحل الوحيد عشان نرضى عايشين كلهاش وملح يكشيك بره في اشكالكم وبعاش وملح بس بقى الوش يا بنت سيبنا يا يانام يا اختي شويه عشان نقدر نقوم نجيب نص كيلو لو جولوا فلاخ هاي اسمها فلاخ واشرب شوربه <تصفيق> روح بقى يا بت روح بقى يا بت